У Хмельницькому попрощалися із 47-річним військовослужбовцем, котрий загинув у Херсонській області. Безтрукова акція «Поверніть героїв додому» відбулася в обласному центрі. Як долучитися до заходу? Учні ліцею у Шепетівці збирають використані електронні цигарки. Для чого це роблять і чому кажуть, що так допомагають Збройним силам України?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 В гурті був разом, завжди були разом, е, мені щось не давало з а е, Він попереду мене сидів, а потім позаду мене сидів. То я в в нього геометрію спесував. З Олександром Михайло бачився рік тому. У нього закінчився контракт, він сказав, що я думаю вже ну, звільнятися. Потім повномасштабне вторгнення, звісно, він не звільнився, він воював. Е, він завжди був, в нього двоє хлопців, він завжди ну, такий був, ну,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 وقال Александра Климова на Лаїслави що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий, новини на суспільному Хмельницький. Станом на 18 листопада від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 83460 тисячі російських військових. Противник втратив 2879 тисячі танків та 5808 тисяч бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1865 артилерійських систем, 393 реактивних систем залпового вогню та 209 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 27 58 літаків, 1536 безпілотних літальних апаратів та 261 гелікоптер. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4366 одиниць. Спеціальної техніки – 161 одиниця. За 268 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів. Збито 480 крилатих ракет. Починаючи з весни, десь орієнтовно квітень-місяць, за маріупольський гарнізон почали вставати їхні родичі, тому що ситуація була надкритична, бійці були в повному оточенні. Дружина звільненого з полону Азовця хмельничанка Надія Годованюк пригадує, як разом з іншими українцями почала виходити на акції в підтримку захисників Маріуполя. Спочатку розповіла, їздили до Києва, потім гуртувалася на місцях. Після Оленівки в нас була акція по трауру, ми робили в честь тих, хто загинув. Акцію. Потім спільно із волонтерами з Захисту та іншими волонтерами міста Хмельницького ми вирішили проводити щотижневу акцію в підтримку власних бійців Маріупольського гарнізону, щоб про них пам'ятали, щоб про них не забували, що вони досі в полоні, що у них неналежні умови, що з ними немає абсолютно ніякого зв'язку.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 обгорювати проблематику, взагалі з чим стикаються родини, наскільки вони готові е, психологічно, наскільки психологічно е, ті, хто повертаються з полону, готові повертатися е, і соціалізуватися в суспільстві. А ще, за словами Лесі Стебло, почали створювати базу даних хмельничан, які чекають рідних з полону. Коли ми дивилися всі ці передачі і по мобілці, і так, і ми бачили, коли він виходить, тому що його було невозможно замінити, тому що він в нас спортивної статури. Я коли перезвонила до дочки, я кажу, Наташа, я бачила Богданчика". Вона каже, мам, це не він. Ну, я не могла схаменутися, я кажу, ні, це він. Я вийшла з лікарні, і вони боялися мене тривожити далі. Пані Неоніла чекає на звільнення з полону онука, військового в п'ятому поколінні. Коли це сталося в Оленівці, я якраз була в дочці, і він дзвонить. «Не знаю, як йому вдалося, через кого, через що перезвонити. Тихесенько, тихесенько. Це вже було десь біля 12-ї Каже, мам, я живий». Чекає на зустріч із чоловіком у Хмельницькому Тетяна з Маріуполя. З полону захисника звільнили 29 жовтня. Жінка розповіла, він сильно втратив вагу і нині на реабілітації. Питання і умови були дуже нехороші, але головне, що не бойовий дух. Він відчуває себе на свободі, вільним. Ну, і дуже щасливий, що повернувся. Наступна акція «Поверніть героїв додому» запланована на 25 листопада. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Ми беремо акумулятор і під'єднуємо. До плюса до мінуса виводимо контакти на кнопку. Учень Шепетівського професійного ліцею Микола Кошелевський робить із акумулятора електронної цигарки ліхтарик для українських воїнів. Хлопець розповідає, з таких використаних акумуляторів у ліцеї виготовляють також повербанки для військових. Інструмент у нас поки що всі є, які для виготовлення цього повербанка. Ну також тут бачите, плата теж необхідна для цього повербанка. Тоже потрібно заказувати її, теж трошки часу займає. Виготовляти повербанки та ліхтарі для військових розпочали місяць тому, розповідає заступниця директора з виховної роботи Алла Дзюба. За її словами, використані цигарки приносять місцеві жителі та учні, деталі закуповують за власні кошти. Ми е, віримо в ЗСУ, ми віримо в нашу перемогу і ми намагаємось якось допомогти, пришвидшити нашу перемогу. Виготовляють прилади учні ліцею разом із майстром виробничого навчання Дмитром Драченком. Чоловік розповідає, з використаних електронних цигарок. Потрібна акумуляторна батарея. Ці акумуляторні батареї ми можемо зарядити. Ми їх спалюємо послідовно між собою. Потім плати. Ми купили, закупили такі плати. Три девайса можна буде одночасно заряджати цим павербанком. Ємність в нього Сьогодні ми передали 17 тисяч міліампер, це 14. У вас в телефоні, щоб ви зрозуміли, 3500-4000 4 тисячі міліампер. Заряду такого повербанка вистачає зарядити 5 телефонів, каже Дмитро Драченко. Батарейки є різної ємності. Для виготовлення зарядного пристрою потрібна різна їх кількість. Візьмемо учня телефона, поставимо і поставимо зразу до нашої плати. О. О, зарядка пішла. Дмитро Драшенко каже, постійно є потреба у використаних електронних цигарках. Для виготовлення ліхтарика потрібний також корпус цигарки. А потім, коли... Ми зробили наших декілька цих павербанків. Ми побачили, що в нас ще багато різних залишилося батарейок з різними ємностями. І нам прийшло в голову, що з них можна зробити оці ж ліхтарики. Заряджати можна 10 хвилин, а світити він буде три дні. Через інтернет деякі деталі до ліхтарика закуповують самостійно, каже Дмитро Драченко. Їх потрібно перевіряти, бо надсилають браковані. Над одним ліхтариком працюють кілька учнів, говорить чоловік. Кожен робить свою заготовку. У нас просто є конвейер. Одні роблять, підготовлюють плати наші, другі роблять заготовки, під кнопки вирізають, треті паяють наші світодіоди також. Тобто, коли… У нас процес, ми вже налагодили, то ну, ліфтарик десь приблизно 20 хвилин. Дмитро Драченко каже, в майбутньому планують для українських захисників змайструвати дрона. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Заслужений тренер України Олександр Іваніцький каже, не пропускає матчів міжнародних футбольних змагань із 1990 року. Я ще дивився перший чемпіонат і дуже мені заповнився 90-й рік в Італії коли ще збір грала СНГ. За його словами, він щодня проводить тренування в Полонській спортивній школі. Каже, повітряні тривоги раз по раз переривають заняття, гравці пропускають змагання, бо їздити в інші міста небезпечно. І коли через повітряні тривоги дивитися футбол вдома не зможе, переглядатиме матчі у власній Криївці. Так, в мене в гаражі все є, телевізор все у мене є, там і диван. Я стараюся дивитися всі матчі. Зараз Олександр Олександра Іваніцького тренування з наймолодшими, першокласниками. Тренер розповідає, на два роки старшим прийшов до нього в секцію нинішній чемпіон світу з футболу Владислав Кучерук. 23-річний футболіст, каже, зараз має зріст 190 сантиметрів, з дитинства вирізнявся серед однолітків і підходив на воротаря, якого в команді не було два роки. Я прийшов, ну він просто великан. Тобто я вже зразу зрозумів, що в нас вже на третій рік з'явився воротар. Він високий, він достає до перекладини. Тобто, ну, якщо там дітям нижчим залітав м'яч по-футбольному сказати за шивору, то він ці всі м'ячі забрав. Десятирічного Влада розповідає тренер, помітили в клубі Динамо де він і навчався, та грав, і в віці 19 років воротар брав участь у молодіжному чемпіонаті світу. Тоді збірна України здобула чемпіонське звання. Емоції були, зашкалювалися, чесно. Плакали, всяке було. До нас тоді дзвонив сам президент України, нас вітав. Якби Це ну, дуже визначна подія, Якби не, ну, не кожна так зможе команда. Майстер спорту міжнародного класу Влад Кучерук перебуває в полонному. У воротаря закінчився контракт із клубом і наразі його агент шукає йому команду. Чемпіонат світу, каже, дивитиметься вдома з дружиною і другом. Розповідає, війна зламала в футбольному світі України всі графіки і плани. Із його слів, фізичну форму не запускає я тренувався з командою, яка тут є, колос полоне, а зараз, поки тренувань немає, то я в зал ходжу кожен день. Директор спортивної школи Сергій Бадрак каже, присутність чемпіона світу на тренуваннях дітей дуже мотивує. Однозначно так, і ми, скажімо, радіємо, що в нас є такий вихованець в школі, тому що дійсно він добився високого результату, і неодноразово він був на тренуваннях, ми його запрошували, як зірку. Сергій Бодра каже, чимало з традицій школи в воєнний час довелося змінити, та школа працює. Розповідає, дискусій було чимало, чи варто в воєнний час проводити тренування для дітей. За його словами, запитує про це і друзів, які зараз на передовій, та озвучує їхню відповідь. Ми вас бережемо, захищаємо, є у вас можливість, то користуйтеся цією можливістю і займайтеся, і хай діти розвиваються, тренуються і ростуть, ми тільки будемо, скажімо, раді. Нагадаю, чемпіонат світу з футболу розпочнеться 20 листопада в Катарі. Участь української збірної вже завершилася після поразки в матчі з Вельсом. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.